Föl fognak venni a korvírusra, hallod, fel fognak venni! Jaj, de ügyesek vagyunk. Ilyet már adnak az érettségek. Hát ez most sem. Ez ah. most sem Amikor én érettségiztem, akkor ilyen bohockodás nem volt még. Hogy ilyen.. Hát. Ilyen vacskokat, azért jó, értségét jó, mi a grébe, értségét mi a grébe, értségét Most végre megcsináltuk. Én úgy ki voltam ettől az időszakról. Nem aludtam már, hányszor vettük át az összes tételt. De mit szólsz? Mit szólsz? 4,7-re megcsinált? De kiúztam az adját és pont vágtam a háborús költészetét. Jaj, de jó, de jó, hogy azt is ugye megkidolgoztam neked azt a tételt. Ja. Nem emlékszel? Azért, azért jó, hogy ezzel? Jó. Ha, oh, Istenem, hogy nem vettem magamnak cipőt az utolsó négy évben, hanem csak a matek tanárra. Hát azért, na mit szólsz? Köszönöm. Azért remélem, büszke vagy rám. Hát ez nem jó. Remélem, hogy a, amikor majd a diplomát, igazi diplomát kapod és nem ezt a... ezt, a, ezt azért, akkor majd rendeset adnak, mert azért azt ezt el akartam volna tenni. Hát nekem nem volt ilyen. Na, hogy el? Én, csak Én tudom, akkor elvégzek két, két, kettő egyetemet is, és akkor majd adok neked egy diplomát. <gül> Jó lesz, lesz, lesz. diplománk. Figyelj csak, hogy hogyha Azért nagyon, nagyon büszke vagyok. Nagyon, nagyon, és meg, hogy 47 megcsináltuk. Nagyon örülök neki. Na, menjünk. Tam. Tehát, Jó, hát persze. Te is kellettél hozzá. Igen. Köszönöm a... Köszönöm a... Uzzonát! Uson. Meg, meg, euh, meg a tanárokat, meg a soron. Jó, jó, nem jó. kell ezt, ezt, ezt most ne. ezt viszont... úgy, <gül> Ö, Szeretnék viszont akkor még valamit előre is megköszönni hogy most ennek örömére, hogy 97,5 százalék az, hogy föl fognak venni a corvinus hogy azt beszéltük ugye Ricsi Lenni Bálint... Nekében fog is. Figyelj, ha minden jól megy, de akkor tudod, most, a... Most nekem nagyon nem megy ott. De hát államilag támogatott lesz, jem. és pont ezért arra gondoltunk Biztos, a... Arra a Ricsivel... Biztos, de hát arra jelentkeztem, hogy azt mondom, az, az simoliba, csak hogy arra gondoltunk a Ricsivel meg a Bálinttal, hogy... hogy ott a hetedik kerület környékén kivennénk egy, egy pecót szeptembertől. Ö, azt, hogyha három család összedobja, igazából 30-40 per kop, uh -huh. és, és akkor ott el tudnánk lenni. Jó, hát. Jó, hát el akarsz költözni? Jó, hát persze, végül hát is te is egy, egy, egy szabad ember leszel valamikor. De hogy ez most? Hát, hogy hát nyár, nyáron kéne, most kéne nézni, és akkor ilyen augusztus körül költöznék, hogy kicsit még és is. Szeretném, hogyha a... inkább ide hívnál valakit, akivel laksz a bérletben. Hova ide? Uh -huh. A szobában. Ki, ki az, a szobádat, és akkor te, te, te, te meg az én szobámba. És te? Hát elvérek jó, nem? Vagy nem jó ez? Nem. Ez jó, nem jó. Vagyunk, hogy mondjuk, hogy mondjuk. meg, egyrészt az egyetem kemény lesz. Uh -huh. Sokkal többet kell tanulni. Nem akarok napi négyetem, 40 nem, percet. Ezt most ne beszéljünk jól. Nem akarok beszéljünk, jó, 40 jó, percet lehetsz, ingázni. Hát, én nem, én nem vagyok én, én a te rapszol, rapszol, rapszolgatartó. De... Hát, most hagyjuk most ennek örüljünk, hogy végre megcsináltuk az érettséget. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy tudunk felvételizni. Jó, de ha de úgy azért lesz de az lesz de lesz de lesz de lesz de lesz de lesz de lesz hogy lesz de lesz hogy a Ja, lesz ennek lesz de lesz hát, ez annyira lesz hogy lesz de lesz de lesz a lesz Megyek lesz de lesz de lesz Elég, Persze. Kivételesen. Kivételesen lehet. Hát persze. De hát ezért most még menjünk a vacsorára. Nem? A vacsorára nem megyünk? Hát azt foglaltatjuk az asztalt. Jönnek a zsuzsikájék. Uroga Ja, hát, hát a többieknek ilyen délutári fogadás van, de... Akkor majd utána benézek. Jó. Jó, jó voltak. Kis pénzt tudsz adni? Persze, hogy tudok adni pénzt. Most nem ez a... Nem, nem, nem ez a hát dolog, hát pénzt, hát, az, amit félretettél, az nincs. Most én akartam arra gyűjtelni meg, meg, meg hogy menjünk uh, kirándulni valahova. Jó, na, uh, akkor szóval szobában lesz. Adok, adok, adok, ne oda az legyen, hogy én el sunkziga anya vagyok. Hát, persze, hogy adok. Nagyon örülök az, az, az érettségidnek, meg, meg, meg, meg az, hogy az, hogy ilyen izgulható, hogy lesz egy diplománk. Hát annyira örülök, hogy én, én aki leérettségiztem, hát tudod, hogy én, nem, én, én, én is szerettem volna diplomát, meg, meg, meg hogy nem csak a valóna nem hanem hogy divattervező akartam lenni, de hát most, most már te leszel a sikeres ember közöttünk. Jó van? Na, adok pénzt, és akkor mikor, tehát akkor mikor jössz? jövök a vacsira, és utána még visszamegyek. Puszi? Na, hát. ezt meg kitesszük, mint trófeát. Ennyivel is feljött vagyunk. <síns> Tudod, nyugodtan menjetek haza. Már itt, zárjatok ott fönt! Nem érte mi folyik? az, nyugodtan zárjatok! Készülni. Mi a? Mi a? Mi a? Mi a? Mi a? a? Mi a? Mi a? a? Mi a? Nem a? a? Próbál itt már valahogy elérni az agyukát! Ő ki, Nem tudod, hogy ő ez a csacsi. Csacsi? Igen, ez a füles. Hol van anyukám. Az agyukád az nem sokára jön, reméljük. És rán házol hát, tényleg. egy kis pogácsát, egy valaki ezt, ezt, ezt pogácsát, egy pogácsát, egy draposgatjuk már egész nap. Ő a én kisbabám. Én vagy te kisbabád, igen. Hát... Gyere, megyünk haza. Hát az én kisbabám is vár otthon. Gyere, megyünk haza szépen. Gyere, szépen beteszlek a sütőbe. Háló? Háló Katika? Nem tudok menni. Annyira szerettem volna most ezt a bulit, de nem. Hát én nem tudok, hát milyen, milyen, milyen Nem tudok menni. Tudom, hogy ott lesz, igen, de hát nem tudok. Itt egy gyerek, és nem jön az anyja. Megsújt a csacsi. Szia, Megsült a csaci! <síns> Jaj, de ügyes vagy! Azért le Csak szedjük össze a játékokat. Van van a van. Ne, ne sírjál van, nem van, nem tudni, Úgy, mint a húltkor. Nem, Fog jönni, jó? Ne sírjál! Ne sírjál, és igen, tudom, hogy föl a Szerinted mire fölöltözöl, az anyukád már itt lesz, már csak hallom. Hallom, hogy jó, jó, Szépen öltözél, föled sírjál, sírjál, jó? Ne sírjál, jó? Vegyed föl a cipődet, és mire itt, itt leszel? Hát akkor ezt viszem. Addigra éppen volt beállít az anyukád, jó? össze a játékokat, jó? És aztán húzdál, húzdál a a zsácodba a cipőd, jó? Hát mit csinálsz? Te mit csinálsz, Ádámka? Tegyed el a helyére, és aztán ültözél szépen, jó? Jó, de ügyesen! Elnézést, ne haragudjon! Ne haragudjon! Anya! Jó, ja, itt vagy! Csillagú! Ó, Istenem, ne haragudjon! Ne haragudjon! Új, új, te! Olyan, olyan messze kellett mennem, mert a piacon akartam menni. Olyan ja, perztem, hogy hoztam, hogy hoztam, Kém a pít. hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, pít. Pít. hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, gyere, gyere, gyere, hoztam, hoztam, megjepít? hoztam, a megjepít, hoztam, a megjepít, hoztam, hoztam, hoztam, hoztam, Letit. Hát várjál már, hát. Most, ó, majd, majd, majd, majd, majd, majd, majd mutatom, menjünk, jó. Gyere, menjünk, szíves! Jó? Jó, gyere, öltözélek, szíves! Gyerünk, öltözélek, szíves! Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk! menjünk. Ádámka, ne Szeretném ezt, hogy ezt adjuk itt megint. De milyen hava Ez nem a el a grányban. Koldja! Bepizsírtem! Most megint ez volt. De várjál! Istenem! Jó, gyere! Gyere húzok a cipőt, jó? Húzzam fel a cipőt a csillagra A betétel! Kihezett a trajmetétek! Elmentem hozni neked! Akkor fog Persze, hogy kapsz megjepetést! Akartam menni neked olyan szép és hogy hogy legyen a karácsonyra. De olyan messze keveredtem, hogy nem tudtam hazajönni. Nem tudtam ideérni elég egy időben, aztán egy barátom elhozott kocsival. Minden rendben van. Igyekez már, mennyi, menjünk, menjünk gyorsan a fejemet, és értem egész nap, hát nem jut semmi nekem az örömből, ti meg itt esztek, meg itt szórakoztok, nekem meg semmi, de semmi! Istenem, ha legalább valami magánovodáról, hogy rendesen tudja rátot vigyázni, hogy nem ez a fél Istenem, és azt mondják, hogy ötig, de nem már, már, már, már, már, már, itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt ha az ember 5 órakor érkezik. Légy szíves, gyere! Húzzad a cipődet, jó? Ne csináld ezt velem, jó? Ne akard! Ne, ne, ne, ne akard! Ne akart, hogy azt éreztem, hogy ilyen. kár, hogy anya lettem! Na most ne csináld! Ne sírj! Hát most mit szeretem! Jaj, ne sírjál! Édes, Meg nem gondoltam komolyan! Gyere, hagyjuk meglepít, jó? A gyere, olyan finom csotit hoztam, gyere, húzzuk a cipődet és menjünk, jó? Ne kelljen az egész estét itt töltenem, ha, ha márra a barátaiból. Légy szíves, gyere, gyere, gyere, jó, kacsa jó. <gül> hát, nem úgy értette. Na gyere. Most, most én most ne érte nekem. Erre egész idő alatt emlékeztél, vagy csak mostanában jutott eszedbe? Erre Volt jutott egy. eszedbe, hogy ezt megtaláltad? Igen. Ja, már tataroztunk, aztán előkerültek a gyerekkori cuccok. Uh -huh. Ebből az élményből mi az, ami Úgy. Hát, hogy ez nem egyszer volt az a helyzet. Már az, hogy ott hagyott, és egy hát, gyereke elment már? Hogy én így vártam, Igen. és akkor ő így nem jött, vagy késett, meg hogy így mindig, mindig ingerült volt, mindig ideges volt valami miatt. És egy csomószor azt éreztem, hogy, hogy miattam ideges. Hogy, hogy én rossz, ez, na, ez, ez egy ilyen gondolat, ami nekem megvan, hogy, hogy én rossz gyerek vagyok. Uh -huh. És ezt nem feltétlenül ő mondogatta, hanem hogy bennem ez volt. Így csapódott le, hogy én egy rossz gyerek vagyok. Hogy ő nem érzi jól magát. Uh -huh. És ez a mondat, ami, aminél megállt a levegő, vagy nem tudom, mondat önmagát, megalkotta úgy, hogy a levegő így forró lett. Ez, mi, ez milyen érzés volt nekem? Tehát, hogy, hogy egyáltalán azt mondta, hogy kár, hogy anya lettem. Vagy ő ilyen felelőtlenül bármit mond, és azt tényleg nem gondolja komolyan? Biztos csak mérges volt, de akkor úgy éreztem, hogy tehát ugye egy négy és fél éves, az nem tudja, hogy mit érez. Az érez, de nem tudja megfogalmazni. Nem tudom. Arra emlékszem, hogy mindig belenéztem a tükörbe, és mindig azt láttam, hogy én nagyon csúnya. Mint aki elrúdja az anyja életét? Vagy hogy? Most én magyarázom én. bele, vagy nem, nem értem? Hát, hogy igen. De közben meg olyanározott, te voltál a szemeprénye. Akkor most hogy igazodunk el ezen? Hát nem tudom, mindig más volt. Tehát, hogy persze volt olyan is, igen, de hogy annyiszor volt ideges. Érted? És annyiszor azt éreztem, hogy én ja, vagyok a hibás. Ja, értem. Én vagyok a hibás. Aha. Tehát, megkérdezzük a nézőket. Mielőtt megnézzük még a következő jelenetet, hogy ez jogos érzésednél a gyereknél? Elnőttél? Tehát, tehát nem arról van szó, hogy ő valahogy gerjesztett magában egy hamis, Ilyen, ilyen képet, hogy mindennek érőjök az oka. Hát így gyakorló pszichológusként tényleg, tényleg hallottam ilyen mondatot. Hogy, hogy többször mondta, mondta anya, hogy na mert persze, ha te nem lennél, akkor nekem mennyivel jobb ér. Valami a próbálta pont azt, hogy nem esetleg és jobban is látszott azt, hogy az